Rare subliniere Bogdan Reacționează la atacul lui Dan Voiculescu, Johannes, Kovesi. Subliniere-i pe locul 3, cu voia dumneavoastră, un biet jurnalist. Rare subliniere Bogdan Realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, reacționează după ce Dan Voiculescu l-a acuzat ce ar avea relații cu persoane din conducerea SRI. Jurnalistul face trimitere la cercetări sociologice care ar arăta ce se află pe locul 3 în topul pericolelor la adresa coaliciei PSD Alde. După Iohannis subliniere i covesi, dar înaintea PNL subliniere Iusr. -a, -a, a. Varanul e cu ochii pe mine, e bine, înseamnă ca ei stiu ordina pericolului pentru ei. Este cea din ultimele cercetări sociologice? Johannes, covesit. Si pe locul 3, cu voia dumneavoastră, un biet jurnalist, Rares Bogdan, scrie jurnalistul pe Facebook.